Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні у нас рубрика «Занімательне орковедіння». Сьогодні ми поговоримо про ще одне з досягнення їхнього військового на крому, а іменно це їхній прилад нічного бачення. Ні, це не фалоімітатор, куплений в дешевому китайському супермаркеті, це справді силуміновий корпус від цього ПНВ. Це, до речі, не до речі, а точно і є і аналог радянського ПНВ, який ще користувався мій дідусь, який колись бачив 1П-78. Якщо вам сказати чесно, то недалеко він йшов від свого аналогу 30-х років. Тобто, який батько, такий син, яка хата, такий тип. Що ми тут бачимо? По-перше, ця бамбула здоровезна, як яйця мамонта. По-друге, в цій бамбулі корпус реально соломіновий. Товариство, ми бачимо, що кріплення тут виходять доволі сильно з ладу. Знаєте чому? Тому що ці тупі гівноїди і тут протупили, і поклали соломін. І болти в них теж соломінові. Але це ще не все. Російська нанотехнологія модернізується, і вони, блядь, заганять батарейку крона. Крона, яку вже ніхто толком ніде не використовує. Але ви бачите, наскільки класної якості зроблений цей НПНВ, оскільки болти, які захищають ці крому і кришку, вони теж соломіні. Гадайте, що при експлуатації робиться? Правильно? Вони йдуть по б***лі. Саме тому ми дуже вдячні білорусі, дранякі пацани, паціба за руску армію, що таке говно вони їм поставляють. До да здрастує російське військо Говнопром і слава Україні. Ми їх ще